يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وجنوب حسبوك احسنت جميل سي مصعب اعطيك حق في شحال سي مصعب؟ ما شاء الله مزيان لا نمل ولكن الان آه تشوف بان الطاقات كثيره متعددة نحن حنا ما نسخرش في احسنت جميل اكرام بنعيش اه لا سي مصعب الأستاذة مصعب